Salut! Sunt Marius, Scampian de la Tapuțirii Curate. Astăzi am să-ți arăt cum se curăță un plafon fără să l deteriorezi, fără să riști să cadă. Astăzi am să-ți arăt cum se curăță un plafon. Pentru asta avem nevoie de lavete curate. Eu folosesc în general două lavete pe un plafon, un prosop curat și soluție pentru scos pete și pentru curățare. Avem două soluții, ambele sunt de la nano auto, dar înainte să începem să spălăm tapițeria, trebuie să ne ocupăm de plastice, așa că întâi vom folosi. Alte lavete pentru plastic, e bine să avem câte o lavetă pentru fiecare tip de material în parte, cel mai simplu e să ți le aranjezi pe culori, ca să nu le încurci. Prima dată vom curăța plasticele și apoi vom curăța tapițeria textilă, ca să nu murdorim tapiceria dacă spunem, plasticele ultima dată. Pentru spălarea plasticului folosim soluție pentru plastic. Pulverizăm pe lavetă și ștergem frumos. Întâi ștergem cu laveta cu soluție. Iar apoi mai ștergem o cu laveta uscată. Pentru curățare recomandat să folosiți și mască. Iar pensulele pe care le putem folosi sunt acestea, periuță de dinți, o perie specială pentru aerisire și încă o specială tot pentru aerisire. Să vă zic că produsul acesta de la Nanotextil, de la Nano Auto, pete, textil cleaner, funcționează super bine, chiar a trebuit de să o dau doar de două ori și petele au dispărut. Acum pulverizăm soluție pentru. Toată pizzerie textilă pentru curățare, nu pentru pete. Pentru că pete l au disperat. Tregem pe zone mici. puteți folosi și de protecție eu ca să nu vă intreți multe în ochi. Eu nu-i folosesc pentru că din cauza măștii mi se aburesc cutularii. Prefer masca pentru ca să nu fac alergii. Și oricum ochii mi feresc. Plafonul este gata. Este curat. Să scăpa de toate petele. După cum ați văzut, puteți să vă faceți și voi singuri acasă plafonul, fără să cadă. Dar trebuie să aveți grijă să lucrați pe bucăți și imediat ce ați spălat o parte din plafon să o și ștergeți cu un prosop. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un subscribe ca să puteți fi primii care vedeți noile videoclipuri și eventual puteți să-mi dați și un like. Nu mă supăr! Ne vedem la următorul videoclip. Vă urez o zi bună. La revedere!